من اليوم من اليوم لا راح نهضم لا دم راح لوحة من اليوم ما راح اترك جلس اليتيم الماسعد بشايف المرجوح من اليوم تذكر من, من اليوم من اليوم لا راح نهضم لا دم راح لوحة اليوم ما راح اختنق مثل اليتيم اللي ما صعد بس شايف المرجوحه. ما تسوى كل ذاك العشي وتروح ما راح اختنق لا راح ازيد ملوحه. مليتك من اول جرح من كان ينزف للصبح من جنت اراويك القلب وتقول لي سامع نوح. الله الله الله مليتك من اول جرح من جان ينزف للصبح من جنت اراويك القلب وتقول لي سامع نوح وخلينا من ذاك السهر. ناسيك لو ترجع قمر كل من يحير بروحه آه. لو ترجع قمر كلمن يحير بروح لو ترد مثل الماي ما راح اخليك اعطش واعطش روح وارجع وبديك الله ولو حاط صخره مثل لو ترد مثل الماي ما راح اخليك اعطش واعطش روح وارجع وبديك ولو حاط صخره على الدرب شاحنته على سنيني ولو ما أخذ بريت الهوى ولا واحد مخليني بس هو ذنب ومات بيت المفروض مو يا يجوا يسكنوا بروحه وعينه ورد نشده للمات وكويها الخدود على شي سووا لو ميت يعود